يوم جراند هذه لعبة جديدة لحظة لحظة انا قلت لعبة جديدة لا اله الا الله علي انا مو عليكم انتم اكيد لعبتوها قبل او شفتوها انا علي جديدة المهم هذا اول مقطع ان شاء الله آه اذا حابين انه اكثر قاطع جراند وادخل في جو جراند ووريكم كيف الناس تلعب في جراند وكيف الاجواء آه اعطونا زر اللايك واشتراك ونشر هذا اهم شيء اكتبو في اذا حابين استمر في القناه أرجع ارجع للمراتش يلا حتى انا يا اخوي آه. اخوي قل لي موجود قول انت لا لا انت كونفرس كذا معكم اكس اكس حموده واكس اليوم معنا جيل كلاس جيل كلاس الرهيب <تصفيق> بعد يلا يلا امشي ها آه. جدول مقطع يوتيوب على طول على طول بسم على طول. الله الرحمن الرحيم الان نشتري اسلحه أخطف لك واحد شويه انا شو شويه يلا زين خلك سلاح انا بروح عند المحل البنزين بين قدامك البنزين مالك يلا كيف الطقم يا اخوان والله مل... ايه <تبجيب> لازم اصرف دقيقه دقيقه يا شادو شبعوف. شو تدخل؟ تدخل. ماتكلم هناك. يلا يلا يمشي آه لازم لا, لا ما اشتريت لازم معاه لازم بدに بدに كاش. إيه لازم كاش كم خمسة صح؟ مفروض. مدي مدي نايم محل حدا كاش. بس بس بس وينه؟ آه أو بي اوكي ها؟ انت خلصت تعال تعال اسحب اسحب العب والله انا مزبن حلو تدري يب تستهبل والله احفظ احفظ المكان تمام؟ اذا هجولنا بالشرطه آه بنزلك هنا ها؟ بدل بنك داخل المكان دا. أحبت العشر ألاف تكفي 5000 من حال مو عشره إيه يلا يلا يلا يلا مشي, مشي. <تصفيق> <استسرح>. <تصفيق> بس إيه؟ يلا يلا يلا يلا, يلا يا شاد, شاد يلا يلا يلا يلا يا شيخ يلا يلا يلا, يلا. يلا. يلا. شادو يلا يلا شادو الو شادو يلا يلا خيرك؟ ها؟ عطنا عطنا 500 يلا يلا اسمع هلا شوف شوف احنا ايش ايش نبي؟ نبي راديو لا والله ما نقدر كذا اطلب من اي اطلب اطلب اطلب يا ابي ادمان عشان مم. مم. السلام عليكم وعليكم السلام اقول لك هل اقدر اطلع ايش آآ... راديو اي ولا خويه؟ راديو؟ ايه شلون اطلع يعني ما رفت. يعني اذا مر. انا رحت بعيد عن خويه اكلمه بالراديو كم؟ دقايق شلون قصدك يعني الراديو باللعبه تشتري راديو؟ ايه ما ادري تقلع لا آه. يعطيك الله يستر عليك، يعطيك العافية يور ولد انت صحيح هي فردا تبن فويز <توجب> البن هي طلعت سلاح قدام اسكت يا عاد مناكيد بيعرفوا مع عادي هادي والله ما بعرف المشكله بس <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> المشكله كلهم بزران ما فعلا ما ادري اساسه تركيبهيره الحين ها آه يلا طلع السلاح ايش المشكله زيادة ايش المشكله اختفت السياره كاب كاب كاب هيا وين سيارة معنا معنا اسلام قاعد يمشي الله يا الله انت نكفه انت اول مقطع واخر مقطع يا اخوان سيفر انفنتي نايت امشي اسمع انتظرني انتظرني هنا انتظرني وش بعيد بعيد اطلبها اطلب اطلب انا أخر مني ابشر يا حبيبي انتر انتر الله عجل يلا اذا بطيء اي شات اخلص هيا تدري هيا عجل اخلص انا لا يا حي باري باري لا با... ايه عند الكراجات اي ايه ابوي ابوي ترى ذي ما هي معدله ترى ابوي سلمك يلا اي شيء روح روح طيب اي برا بروح اخذ سيارتي ما هي معدله ذي الحين نبي لنا رهينه بس اول شيء شلون نسوي وين وين نروح نسرق؟ <تصفيق> اسال انا ارجح ندهس الناس اي واحد تشوف الطريق دهس والله خليني نسوي خليني نسوي. زهن انا انا ويش اللي يلوي. اعرف اسوق اعرف اسوق سيارتي هي ما اعرف اسوق يلا يا فنان بس اسمع سوي جري ها اسمع السؤال احنا دقيقه سالكين دقيقه سالكين تعالى <تصفيق> من الباب مفزوع الأمن <تسجد> آه. أنا ودي أخش والله أنا جميع المحاضرات اسمع اسمع اسمع لازم انزل لازم انزل دقيقة يا ولد دقيقة دقيقة دقيقة انزل والله دقيقة انزل والله صدق يبيلها يبيلها، يبيل النزر. زرق. اخذنا سلاحة وين وكيف نخطف وشلون و ااا آه... <تصفيق> لا لا ايه لا سمعت لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعال قطر هويتك اللي يسوق ينزل السياره هويتك؟ لا لا إشارة. أني الحين لو سمحت جدعي. أبا ما تبون يعني واحد ما شاء الله عليه محترف في الامن وذكاء عالي. داخليا. اي يبي يقدم. وين؟ داخلية. وين؟ لا لعبتي. يدورون الذله ذا. ما خطرني ما خطرني قطعني. ههههه. إلى شكل يدورون السلة. فرن. يقول يبغى يخسرهم بطني. قطع إشارة ك. قال قطع إشارة. اسمع كم زبنا الأسلحة؟ ما في أي تزبي إنه بتجش كلا طغر. <تصفيق> والله جيجي جي ها؟ اه؟ والله هذا ماش سافر تمام؟ دورو نزل هذا. هو أه يبي. والله. يبي أتنزل ثاني؟ والله لف كيف الحال؟ يا يه توك مخالفني. أنا والله ما والله توك مخالفني ذا. يا ما تمشي. ازورني والله. ازوري ازور. ازورني. لا يوقف. روح روح روح روح روح روح لا يوقف روح. الله والله والله جاك والله وراك لا لا لا روح روح روح انا تصير مخالفه تصير عشر مخالفات يا هو... اخي انا مالي ثمك عشان امنيه الحكومه الحكومه يا ربي إذا الحين ايش اسوي فيكم إبن الاثنين يا ابن الحلال لوجه الله لوجه الله. الله انا ما أنا اصير زميلك في العمل ترى كم يوم كذا انا قاعد احاول يعني خلاص آه بعد كم يوم تعالي؟ ايه نكون زملاء عمل وبجيك ان شاء الله قلت له يا ابن الحلال اصبر هيا بدل هذا دفتر الكويت ام ايوه يلا قدام الله يعطيك العافيه ابو زلف انت زلف النايم بس يا ابو الله يعز الحكومه قاعد يدفون على المواطنين يسار يمين يسار يسار كمل كمل كمل سيده كمل اعطيه هو <تشي premiere> يلا إيه يل... يلا يلا يلا ما ادري يا ابن الحلال انا لله وين رحت؟ تعال يا ابن الحلال انت مدخلني جوا الله يعز الحكومة طيب خليني مع خويي لا <تصف> لا اخي <تصف زيزن Animation> <التفكيان> ليش؟ يا ابن الحلال محتاج تفاخر اهلا انت ها هيه تابعنا مشترينا اه الوين يا ابن يا انا اسمك كم مره اقول لك انت راكب لا لا لا. خطفني يا ابن حلال طب بيته فايسكري ايش تقعد والله عسكري مستعد لا قاعد اتفرج على المقطع اضحك ايش مشكلتك انت تستقعد هذه بعد ييييييح يعني فوق انك ظالمني برضه، برضه لا لا مو شيء غرام والله انك ما تستحي انا, جاي. أنا, لو بيدي أنا العالم الحاكم لا, أنا جاي. لا اصدق لا لا انا اوريك شو اسمك انا؟ ايه ما لي اسم لا لا هات اسمك ما تفتخر باسمك؟ <تصفيق> <تصفيق> إيه؟ اسمي؟ اسمي اسمي ايش والله اسمي أقول اسمي أ... إش... تبغى اسمي؟ إيه اسمي كيف اسمك اسمك؟ ها, ها هو اسمك اللي أشمي. أبوك وامك اقتروه لك هاته اطرحه اسمي كيف اسمك؟ لو اسمي أنت قاعد تجت عليه وأنا من اليوم أوه لا, لا لا لا لا لا خلاص ما جاتك ليه خب كهربة خب كهربة. كهربة. تمثيل كهربة لا, لا. خير ما عندك رأي فيه ها ها والله بحق اسكريه استريح استريح وش التهمه ذي قدامي والله مالي آه ذنب والله مالي ما ذنب رب كلهم بلي ا ما غرك يا ولد ادخل انا مخطوف حفيظ حفيظ عينك في عندي أي شيء انا <تصفيق> تكذب عادي يستهلون واحد ثاني الشباب شباب لا لا لا لا عشان زلف اخويك بس لا <تصفيق> خذ زلف مالي ذنب اسمع توكلني. لك الحريه. انطلق. كيف تحيه؟ سالم. ماي سالم. سالم. سالم تعال تعال يا يا. تعال جيتك ترى في. تعال تعال مكلمكم مكلمكم مكلمكم تعال تعال. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا, يا الله هذا يا الله انا جاي اجيب لك يا تعال فبقى. تعال تعال تعال, تعال, تعال. بكلامكم هنا تعال تعال تعال هنا اسمع بصراحه بصراحه انا حبيتكم الله يعطيك العافيه <تصبح> <تصفيق> <تصفيق> <بشي> السلام عليكم السلام عليكم <تصفيق> السلام اطلع <تصفيق> اطلع ابشر الله يعز الحكومة والله بإذن الله يوم من الأيام راح أكون معكم بإذن الله تحية تحية تحية حبيب اليوزر مالك ايش فيه؟ ألو؟ إيه يا الله الله يعطيك العافية عندكم تحية شكرا ما قصرت تحية حكومة تحية اشتريت تحية حبيب يا ربس العالي بس اللي عمشترينها <تصفيق> والله ماء فتكون مكتب مره مرح مرح مرح مستكيدين ويمونتها <تصفيق> الدور حبيبي